اسه رفع كله اه بس كافي زايد علينا شفت هاي الحركه شفتوها هاي جدا مهمه الحركه ورا ما ترفع التاير <تصفيق> شباب بنشر السيارة بالطريق علينا واحنا راجعين من الدوام وانت لازم اسوي. طبعا تدري ليش بنشر التاير؟ ليش بنشر؟ واحد رجع الكشري له لا انا مرتاح ما ادري يوم فذاب على التاير اللي ورا. فالثقل كذا رجع التاير ورا خلل هذا عظيم. شباب اي واحد عنده بنشر خليه يحاول يتصل بينا <تصفيق> هذا آه طائر الصغير خاف ما صدقون بجرا السيارة حياة متساوية وإنه شوفوا الثلج والملح مدينة ما تشبه ولاية فيرجينيا فيرجينيا هاي المدينة تشبه ولاية فيرجينيا صح هذا الملح وكأنما الثلج تأشوفه. من بعد ما نفتح التاير لازم نشد التاير صغير تحمل ما بقى شيء، بعد أربعة أيام يخلص النظام، ثلاثة أيام. إن شاء الله. تحمل. تحمل, تحمل. كل بميزان حسناتك. إي. ها. لك ضعف الأجر. ضعف صح. <تصفيق> تعرف شنو المشكلة؟ المشكلة انه الجك خلص ومها رفع كله. آه بس كافي زايد علينا. شفت هاي هاي الحركة شفتوها؟ هاي جدا مهمة الحركة ورا ما ترفع التاير. طبعا هاي إذا كان عندك حامي وما ينفتح تضرب به تضرب به ماكو فايدة. هنا أن يرتقي. شفتوا؟ هاي أحمد هنا هسه راح يركبها. هسه يحاول يسوي له أبكام. لأن يعني الأرض ما مستوية. جيب دبة ماي ورشها ما مستوي لازم تخليها على النار شويه اخي جيب الله واقول بعد ما تركب الاحمر الطماطه وبعد ما تركب التاير الصغيرون الملقب بالنغل لا الطماطيه الله كل الامور تهون البنشر سهل بس هذا التاير شلون راح نشيله؟ بس للعلم يعني <تصفيق> هذا التاير شلون راح نشيله؟ ان شاء على تزعل اخلد على اخلد انتيكي يجي من الامتحان ويرفع التاير بس للعلم انتبه له وعد هذا الماكس مالته 80 كيلو متر بالساعة ما تمشي اكثر من ما تمشي بسرعة هذا هذا خطر حدك 80 العليم بس تقدر تمشي ب 120 انا ماشي ب 120 بس مو على بس وانت بالحجله تمشي 12 اللي ب 120 احمد انا بحياتي ما شايفك تمشي 90 لا انت مو قاعد على الثمانينات اي مو انا لين الثمانينات قديم استاذ احمد يخلص البنشر وراح يختار بالتاير مشكله هذا ما يخالف خلي وصلنا بس حددنا نعوفكم احنا شباب نروح نفحص التاير ورا ما صعد الغراب لا تستعجلون رجعوا كل اغراضكم وترتيباتكم اليوم اكيد راح نشوف نفسنا على اليوتيوب مشهورين مشهورين بعد كلمة ما قدر اقولها اليوم صايم حتى لا وهذا طريق ابو الخصيب الخارجي مالكم غرض منه بالبطالة نشيل هذا خلي ونخليه جوا ونقعده انا ساعدته بس رفعت له البرده حتى لا تقولوا ما حل... انا ما ساعد وها شوفوا هاي شايلها انا ترى انا جاي اساعده شوفوا هاي توثيق هل... <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يا الله هسه بعد ما شدينا هذا التاير توكل ونروح البيت ونقول يا الله يا الله وسعد وصلنا لهنا السبير عندنا هذا شبه السبير يمتى ما جالك هذا حاسبته ويشتغل وكل شيء ما مثمر صح. وهنا هسه كذا هذا تشوفون انه هاي العينه بعد صفر التاير لان هذا اصلا ما بي حساس مال اللي... مال تاير لذلك يقرا يقرا صفر صح يلا شكرا إيه لكم استمتعنا بالرحله مع اشوار شي سعيد اكم الله شكرا شباب تاريخ التاريخ والوقت تاريخ 27 4 وبعد لا تقاطعني من اقول شكرا مع السلامه الشباب مرحبا شباب أكو شغله نسينا ما قلنا لكم نسينا ما ضبنا البراغي هسه راح نجي شكرا لكم وصلنا رجعنا قال ان ترغب على يعني شويه كان طار التاير بينا لا يا أنت لا شباب مالكم علاقة قصوها شوي. عيش المتعة. إيه. أنا حنا سوينا مطاعم مدين. إيه مطاعم مدين. بس, بس لازم نرجع يعني. نرجع عن قد ما ده طوف. هذه ايه. ورا ما تشيل الجاكت ترجع على يا الله سليم علي يا السلامة السلام شباب شكرا لكم المتابعه اللي كمل الفيديو